Jag som pratar i den här filmen heter Anna F. Söderström. Jag arbetar som IKT-pedagog vid Didaktikum som tillhör Linköpings universitet. Du tittar på ett utbildningsmaterial för dig som är nyfiken på att anpassa ditt föreläsningsmaterial till ett digitalt format. Tanken är att du ska börja med att skapa en film av en befintlig presentation, lägga ljud i den och exportera den för publicering i till exempel vår lärplattform Lisa. I den här filmen går jag igenom både hur din uppgift kan se ut, vad som behövs för att komma igång, vilken typ av teknik behövs, vad ska man tänka på vid inspelning av ljud, hur du kan gå tillväga rent praktiskt med din powerpoint och hur du kan göra för att materialet ska bli tillgängligt, stimulera till interaktion och faktiskt bearbetning på det sätt som du har tänkt dig.